Pull Everywhere er ett studentrespons-system på like med Kahoot og Socrative, men den har en spennende funksjonalitet som du ikke finner på alle andre studentrespons-systemer, det at du kan integrere denne programvaren in i ett presentasjonsprogram som for eksempel PowerPoint. Du må gå ut på internett. detta här er siden til Pull Everywhere som du ser på skjermen akkurat nå. Jeg synes ikke det er så veldig lett å finne gratis versjonen eller den akademiske versjonen, for her er det veldig mye basert på at man ska selge produkter. Men når jeg gikk på Google og skrev Pull Everywhere og PowerPoint, så fikk jeg opp denne siden, og det er ett verktøy der jeg kan trykke på Download en liten tilleggsprogram, en add-on til PowerPoint. Og som du ser så har jeg nå lastet ner den programvaren, og så trycker jag på den, og så installerer jeg den på datamaskinen min. Om PowerPoint har åpen installasjonsprosessen så må den lokkes, og så åpner man PowerPoint igjen etter installation, Da er det sånn, og da har jeg fått en egen fane på toppen her som heter Pull Everywhere. O så må jeg logge meg inn i denne tjenesten. Og hvis jeg ikke har en brukerkonto fra før, så må jeg lage meg en konto. Etter at jeg har logget inn, så får jeg en egen fane her med egne verktøy som ligger bortover. Nå har jeg åpnet en presentasjon, og så kan jeg nå gå inn og trykke på New, og da får jeg en mulighet til å velge forskjellige typer oppgaver som jeg kan legge til. Nå tar jeg en enkel multiple choice i dette eksempelet, og så skriver jeg test, og så skriver jeg valget man skal velge mellom, er en, 2 og så kan jeg velge flere options, tar jeg tre, og så tar jeg fire som valg. Og så trykker jeg på Insert. Da får jeg et nytt lysbilde med en egen spørsmål. Studentene de kan gå inn på Pull Everywhere appen sin eller de får en internettadresse. Hvis vi går ned på bånd av siden så ser du en URL som vi kan gi til studenten for å komme inn på akkurat denne testen. Og det jeg ser når det kommer til presentasjon i denne appen så ser jeg at den kommer jo veldig tydelig og pent opp på skjermen på toppen her og man kan også bruke innringing faktisk og sende tekstmelding. Det jeg ser det er at det er den samme url for avstemning som kommer opp hver gang jeg bruker den appen. Så nå går jeg og trykker på og for eksempel 3, og det jeg vil se nå, det vil da se si at ganske kjapt så kom svaret opp på skjermen i PowerPointen min. Og det er der jeg tänker at styrken til Pull ever ligger, nemlig det at når du skal holde en presentasjon, så har du ikke som lærer lyst til å bruke masse tekniske. Selv om jeg er teknisk anlagt, så føler jeg ikke at det er så veldig lett å både jobbe med tekniske og presentere det pedagogiske samtidig, så derfor så tar vi vekk mulige feilkilder. Og der synes jeg Pull Everywhere er veldig bra, fordi at man nå kan jobbe sig gjennom presentasjonen. Når klassen er ferdig med avstämningen nå, så går jeg videre til neste slide i presentasjonen min, og så videre. Og på den måten så jobber man sig gjennom, også om 3-4 slides, så er det kanskje en avstemning igen.